Česká, česká. Takže česká kuchyně, jo. Ano, česká kuchyně. Nejvíce mám ráda mexickou kuchyni. Uh, mě nejvíc chutná italská kuchyně asi, těstoviny. Mhm. Mm ráda vařím těstoviny doma. Mně česká. Tak. Pokus Taky Česká. Nejvíc asi chutná gruzínská kuchyně. Mám rád rozmanitost, takže mám uh, rád třeba jeden den italskou kuchyni a další den si dám něco z mexické. Protože maminka byla slovenská, tak asi slovenka, tak nejvíc ráda mám slovenskou kuchyň. Halušky s brinzou nebo slovenskou zelňačku nebo plněné knedlíky se zelím.